منين أجيب الفرع عندي قلب مألوف دولاب دولا ما يوم ما يوم بيصحة دولا بيفتردوا بس مرو حلو يا الناس كلها بسمر وياي ورده يفزع بسمر وياي الحقني القوم يتني الحقني القوم يتني وبس ما رويا وانت ولا ولا ونشاد بيد الموها هالغراض وشيل ويمني وإذا ما بيكم نحملهن احنا شري من الله ذاك ما يجي اللي قد تعشر لي وشبخ نشفغ سطحني يا ابوي ذل ربعي بحمك شق ومرت الشام اتمرد ذلنا شادة عليا وهو مو كل واحد عليا ينشد كل مين هو يصنع فيرهم ما يلوق على الورد بس الوريد ما يلوق على الوريد بس الوريد ممكن تعوفون قلبي وما تاذوني ليش لي حبكم هوايه بسرعه تنسوني محتاج واحد يفهمش بيه محتاج انام براحه شويه عشره ناس بلايا حنيه قلبي عليهم ذابت عيون قلبي عليهم ذابت عيون هذا والسلام